وہ دون نا اور پکارتے ہم ہی کو ہے اچھی حالت میں بھی اور تکلیف میں بھی مدد کسی اور سے نہیں مانگ یا مدد یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا علی یا فلاں یا فلاں علماء کہتے توحید کے خلاف یہ شرکیہ انداز ہے یہ توحید میں ناکام ہو جائے یہ آیت قرآن میں ایسی جگہ ہے جس صورت کو سورت انبیاء کہتے ہیں اور جس میں تمام مشہور انبیاء کا ذکر ہے مسا علیہ السلام اور ارول علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور اصحاف اور حضرت نوح اور داود اور سلیمان اور ایوب اور زلکفل اور اسماعیل اور ادریس اور یونس زکریا اور یاحیا عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم تک سب کا ذکر فرمایا ہے فرمائے یہ ایک جماعت ہے اہل حق کی اور ان کا ایک ہی عقیدت تھا کہ اللہ ایک ہے وقلا شریف اور یہ وہی لوگ تھے یہ سارے اون خیرات جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے وہ یہ دوارا کا بم و اور ہم ہی کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی وکانو لنا خاشین اور صرف ہم سے ڈرتے تھے جمی انبیاء اور مرسلین کا یہی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کو انہوں نے ایمان کہا ہے کہ لوگ ایک اللہ سے مانگے مانگنے سے مراد ہوتا ہے بغیر وسیلے سبق اور ذریعے کے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پانی دے دو یہ پلیٹ دے دو یہ قلم دے یہ مانگنا نہیں ہے یہ تو کلام ہے محاورہ ہے یہ تو اسباب حیات ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں ادھر سے تیرانے پیر کو سے حضرت ال شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کے نعرے لگاتے سید علی اجویری لاہور میں جن کا بازار مبارک ہے حضرت داتا گنبخش کو نعرہ لگاتے ہیں یا حضرت علی حیدر کرار کو یہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا ہے مرنے کے بعد تمام بزرگ اقابر اپنے اپنے مقام پر ہیں دنیا سے گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ نہیں جاتے انہیں زندگی میں بھی یہ معجزہ اور یہ کرامت نہیں تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے اس لیے آپ عمرے کے لیے سنچے میں آ رہے تھے اور راستے سے واپس کیے گئے بہت غم اور صدمے میں آپ واپس ہوئے اللہ نے سور فتح میں کہا چلو اب مکہ مبارک فتح کر کے دوں گا اس لیے کسی کا یہ خیال کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں تو خلا بزرگ مدد کرتا ہے یا وہ پہنچتا ہے خام خیالی ہے قرآن و سنت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے قرآن کریم کے خلاف ذہن سازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں اس کا قتل ہے بدتی اور مشرک کائنات کا بدترین انسان اس سے پرہیز بہت ضروری ہے ایمان در حقیقت کسی پر امتحان ہے ایمان انبیاء مرسلین اولیا اور متقین کی تعلیم سے بنا ہے یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا حضرت نے کہا بلسم و سکم امرا یہ تمہاری کوئی سازش لگ رہی ہے فصبرن جمیل و اللہ والا ماتو سکو میں ہی کروں گا وہ بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا وہی وہ مدد کرنے والے ہیں تو بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو پیغمبر وقت ہیں آپ کو تو بعد میں دور سے پکارا جائے گا تو پہنچیں گے تو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں کر سکتے کیونکہ غیر دان اللہ ہے قدرتوں کا سرچشمہ رب العزت ہے انبیاء لیا مرسلین اولیاء اولیا مرتقین اسی سے ماننے والے تو یہی انہوں نے تعلیم دی